Napadlo vás někdy zkoumat, jak je možné, že lodě plují, ačkoliv jsou některé vyrobené z ocely? No, loď je vlastně těleso ponořené do kapaliny. A těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. Tento zákon sformuloval už velmi dávno Archimedes a pojí se s tím zajímavá historka. Na podstatu zákona prý přišel při koupeli Lázních, když přemýšlel, jak odhalit podvod klenotníka, který nahradil zlato v královské koruně za méně ušlechtilý kov. Při ponoření pozoroval okolik stoupla hladina vody v kádě. Došlo mu, co se stalo. Vyběhl nahý ven a volal – Heureka! Nahý tu pobíhat nebudu, ale princip zákona si vysvětlíme na něčem, co si můžete vyzkoušet i vy sami. Mám zde nádobu s naplněnou vodou a pod ní misku. Pokud do nádoby dám tuto ločku, ponoří se a vytlačí vodu o stejné hmotnosti, kolik váží celá ločka. Přesvědčíme se o tom. A je to tak. No a v případě Archimédova příběhu vytlačila královská koruna více vody, než by vytlačilo stejné množství ryzího zlata. Klenotník byl pro podvod popraven. A proč se vlastně nepotopí loďka? Objemu vody, který loď vytlačí, říkáme výtlak. Loďka se potopí tehdy, pokud její hmotnost bude větší, než hmotnost vody, kterou je schopna vytlačit. Nebo to můžeme říct pomocí hustoty vody a hustoty lodě. Aby se loď nepotopila, je důležité, aby její průměrná hustota byla menší než hustota vody. O hustotě jsme si už povídali u videa Planety podle hustoty. I když je hustota ocely skoro 8 krát větší než hustota vody, tak každá loď obsahuje poměrně velké množství vzduchu. A jak jistě víte, vzduch má malou hustotu je pak hustota lodi menší než hustota vody. Pokud loď ponese nějaký náklad, zvýší se její hmotnost a tím i ponor. Každá loď má tedy nějakou nosnost. Náklad musí být na lodě samozřejmě rovnoměrně rozmístěný, aby loď zůstala stabilní. No a naložit náklad si vyzkoušíme právě na tomto exponátu. Zde máme za úkol naložit loď tak, aby zůstala stabilní. Rozložení hmoty v lodi je opravdu důležité. Pokud loď naložíme správně, bude podsvícena modře, v opačném případě červeně. Ale do slov jdeme na to. Tak, a máme hotovo. Stabilita lodi je velmi důležitá. Pokud by byl náklad špatně umístěný, nebo by nebyl řádně upevněný, podpořilo by to kymácení lodi při její plavbě. S kymácením u lodi si umíme do určité míry hravě poradit pomocí gyrostatu. To je přístroj, který se brání vychýlení osy a je s lodí pevně spojen. A tak loď stabilizuje. O tomto přístroji už jsme se zmínili v díle setrvačník. A to je dobře, protože nikdo z nás nechce být na lodi, která se kymácí. A nebo potápí. Aby.